Это трутовик чешуйчатый, один из немногих съедобных грибов, но уже, конечно, старый. Его пищу употреблять не стоит, но когда он молодой, весьма неплохие котлетки из него получаются. Так, запорізький грибник Владислав Шевченко описує один із видів їстівних грибів. За його словами, на те, що цей гриб старий, вказує занадто відкритий капелюшок, який у діаметрі мав би бути 10-15 см, та відкриті пори під ним. Владислав каже, розбиратися в грибах його навчив дідусь. Далі пояснює, збирати гриби можна упродовж року, але грибним сезоном вважається осінь. За найулюбленішими, запоріжець їздить і до сусідньої області. Це коносні запорізький степові Владислав Це Парасолька – це дуже класний гриб, але ж треба бути дуже обережним, бо він може бути схожий на лепіоту, а це дуже ядовитий гриб. От, ну, білі, дійсно, білі, підберезові. Наприклад, за степовими смарчками я їжджу за Запорізький дух. Там їх дуже багато, коли рання весна, там можна їх знайти. А так, найближчі місця, це Дніпропетровська область, ну, Дніпро, селище Новотроїцьке. Гребник застерігає, що старі та молоді збирати не можна. А ще каже, є такі види, які взагалі небезпечно брати до рук. Небезпечними є двійники, та те, що нагадує там дуже, але це, ну, наприклад, теж печериця, яка жовтіюча. Вона має тройні речовини, ну, не дуже сильні, але ж буде не солодко. Наприклад, в наших лісах є п'ять таких дуже ядовитих грибів. Це російський буде паутинник красивіший, це мухамор вонючий, білий мухамор, зелений, тобі шпаганка і галерина окаймлядна. Владислав Шевченко розповідає, біля сосен найчастіше ростуть маслюки. Треба звертати увагу під ноги, бо вони дуже класно маскуються, можна розчавити і піти далі. Вони полюбляють десь біля ствола дерева рости, тому треба іноді там десь підковернути, щоб його було видно. І вони полюбляють місця, де сирість, де можна побачити мох. За словами Владислава Шевченка, гриби краще ростуть біля води у затінку, після зливи. Збирати їх потрібно вранці, а ще необхідно вміти правильно їх приготувати. Власне, чоловік працював 10 років шеф-кухарем і на цьому знається. Коли ви назбирали грибів, ви кожен переглядуєте, тому що десь може попастися. Наприклад, коли вам дитина щось кошик поклала, або коли ростуть опенки, і може бути серед них по окремо галеріна. І це дуже отройний гріб. Тому все треба передбавлятися дуже уважно. Запоріжець Артем Яценко має свої секрети тихого полювання. Так чоловік називає збір грибів. каже, гриби ліпше збирати після злив і до морозів, а вересень сухий і ще зарано йти за грибами. У Запоріжжі, за його словами цього взагалі робити не варто. Є місця, де більш чистий воздух. Є місця, де більш чисте повітря, такі як селище канівське, біленьке, якраз восени в хвойних лісах. Можна знайти їстівні гриби, такі як маслюки та козлюки, рижики, лисички, зеленушки. Я зазвичай збираю. Маслюки і козлюки. Треба ще звертати увагу на те, який він під шляпкою. Вона трубкоподібна і ніжка без спідниці. Сама шляпка також має значення. Вона темно-коричневого кольору, вона без плям і має слизове покриття. За словами заступниці директора національного заповідника Хортиця, з наукової роботи Світлани Окріменко, збирати гриби в Запоріжжі небезпечно, а на острові заборонено, оскільки це об'єкт природно-заповідного фонду. Загалом, каже, на Хортиці зареєстровано близько 10 видів грибів. І важкі метали, і інші отройні речовини можуть накопичуватися в грибах, тому на речі види грибів, які є стівними, в умовах, міста не можна збирати і вживати в їжу. За словами лікарки-терапевтки Катерини Сапсай, за перших ознак отруєння грибами, блювання, запаморочення, підвищення температури, важкості дихання або поява галюцинацій, необхідно викликати карету швидкої і прийняти абсорбенти, тобто ліки, які нейтралізують дію токсинів. Друге, що потрібно зробити, за можливості промити шлунок звичайною водою. Чим більше, тим краще. Третє – це пити якнайбільше води. Води, чаю, компоту різної рідини, але холодної. Маргарита Галіч, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.